תראות, תנועת הליכוד שלנו הייתה פינה ואני מאמיד שתמשיך להיות תנועה פתוחה, דמוקרטית, חופשית שבה כל אחד יכול ורשאי להציג את מועמדותו בבחירות השונות וכבר רואים ואנחנו נראה כאלה כשנסו לתפוס עלינו טרן כשהפנו אליכם מועמדים אני מבקש שתתרשמו לא רק מגודל החיוך או מעוצמת לחיצת היד אלא תנסו לברר אצל כל מועמד ומועמדת מה הם עשו למען הליכוד? לא מה הם עשו למען עצמם איפה הם היו? איפה הם היו במקרות שהיו לפני שלוש שנים ושלושה ימים כשאנחנו כמעט התחסקנו ל-17 מנדטים? איפה הם היו כשהיינו 12 מנדטים? בשום שמגיע לנו שרשימת הליכוד לכנסת תכלול אנשים הייחודיים, אנשים שמייצגים אותנו בצורה מכובדת ומכבדת אנשים שידעו להתנהל בכנסת ובממשלה, להפעיל את הפקידים, להתמודד עם הבירוקרטיה, לדפוק על השולחן כשצריך אבל קודם כל, בראש ובראשונה, שיהיו ליקודניקים אמיתיים